Порушення норм може призвести до електричних збоїв та пожежі, каже Олександр Шпак. Вас може вибити автомат або перегоріти запобіжник, Може виникнути перекос фаз на вашому, значить, у вашій мережі. В розетках з'явиться не 220 вольт, а 380 і це може привести і до враження, значить, мешканців електричним струмом. Внутрішні будинкові мережі, за словами Андрія Чайки, обслуговують ОСББ та комунальні підприємства.